Шановні, я пропоную вам послухати продовження нашої розмови з головною редакторкою газети «День» Ларисою Івшиною. Те, що ми створювали впродовж останніх років, болісно, дуже болісно. У нас вся ця антикорупційна інфраструктура, на наших же очах, як все це відбувалося, як це бойкотувалося. У нас лише антикорупційний суд, вищий антикорупційний суд. Кілька років і йшла війна в парламенті за те, який законопроект мають проголосувати. Ми ж з вами все це пам'ятаємо. Далі було створено цілий ряд інституцій, які ніби мають запрацювати. Деякі з них, на мою думку, зараз подають ознаки життя. От нарешті вони почали подавати ознаки життя. До прикладу, спеціалізована антикорупційна прокуратура, я вважаю, її не існувало. Зараз вона, мені здається, подає ось ці самі ознаки життя. Ми на шляху до інституційного одужання, що дозволить нам протидіяти Росії і насправді створити високоефективну сучасну державу. Як Ви вважаєте? Ні, я не переконана, що саме так треба ставити питання, тому що перше повинні бути якісні професіонали, і їм треба дати можливість здійснювати свої оборозки. Кількість організацій не завжди вирішує. Звісно, я думаю, що наміри були добрі, питання в іншому, результативність. Я не знаю, насправді, яка кількість бюджетних ресурсів йде на утримання цього ряду інституцій, і яка економічна віддача навіть від їхньої діяльності. Тому що ми бачимо, наприклад, Ну, такі проблеми, які виникли, коли е, батальйон Монако, батальйон Відень і куча-куча-куча народу, який в якийсь спосіб е, пересікає кордон. Тобто це, це є питання до кого, до якої з цих структур. Якщо ми бачимо, такі, це просто дуже очевидно ну, для всіх, а що неочевидне? І ми бачимо, що звісно, поки що війна люди багато з чим термидяться, але кричущі диспропорції і кричущі порушення справедливості, особливо в час жорстких випробувань, можуть дуже серйозно країну травмувати. А нам потрібно було найбільше єдності, тому що насправді переживати разом треба не лише на рівні гасу. А по суті, щоб люди відчували підтримку держави і розуміли, що не дозволяють в цей час багатьом іншим за рахунок тих, типу хто воює і волонтерить, жити в іншому вигляді, в іншому в космосі, можу сказати. Це є просто очевидні речі, чи чи можна адресувати якісь з цих структур і сказати, щоб вони хтось подав голос? Я не, я не чула, можливо, це заява пройшла на момент. Ось. А коли є справді якесь міцне ядро ну, в теж одній прокуратурі, це буде відчутно. Ось її дії, але для цього треба, щоб громадянська суспільна підтримка була. Люди майже не вірили ніколи, що там хтось може бути некорумпований. Це треба якось створити позитивні феномени. репутації прокурорів, репутації суддів. Який, до речі, колись був такий один, його не підтримала ніяка юридична спільнота, який при житті президента порушив кримінальну справу. Василенко. А, Юрій Василенко, так. ну Але ж, знову-таки, це, це йому дорого обійшлося, всі зрозуміли цей урок, що треба сидіти тихо, не висовувати, це буде дуже боляче. Тим більше, що громадська думка, знову-таки. І та ж частина хоча б журналістики, яка повинна за обов'язком своїм має підтримувати чесних людей і справедливість суспільства. Вона, на жаль, з цим завданням тоді не справилася. Ми теж мали йому певний для цього ну, такі підстави для журналістики, якщо вона буде в майбутньому. Тому що журналістика теж складала міцного, надійного суспільства. Якщо її видалити, замінити, навіть дуже зручною, одною кнопкою, це виключає в суспільстві розумний діалог. Вона виконує якусь свою функцію інформування, особливо на перших порах. Зараз же цього ну, критично мало. І дуже виглядає ще якось так дивно, коли наші журналісти ще починають повчати. То біли російські журналісти, то тих журналістів російських, які в екзині. Ну, треба сказати, а на, на себе не хочеться подивитися і сказати, а самі, що робили в своїй країні, кого ви 100% Сто відсотків. що трошки... робили в своїй країні, і що зробили з своєю країною? Трошки скромніше, трошки більш критично. До речі, зараз багато хто слухає е, е, польського вченого, який працює в нас зараз в Києві. Е, Тут кульпа став таким. Знаковим для багатьох. Він сказав дуже важливі речі. Він сказав так, «Ми в Польщі з жахом дивилися, що ви робите зі своєю державністю». Я, я хочу, щоб всі ці слова запам'ятали, тому що в 99-му році в ніч виборів на такому дозволеному, тоді був перший дозволений вільний ефір. Я говорила про те, що Продажна частина нашого суспільства відповідальна за те, що твориться. Бо я бачила, що ми розминаємося в своїм історичним шансом. І стояли всі відомі тодішні і теперішні хороші люди, хороші політики, хороші журналісти. Віталій Ріпортіков, Викола Вересень, Олег Мєдвєдєв, Наташа Влащенко. Всі ми були в цій студії. І всі трошки більш таки, ну, хто скепсисом, хто як, дивився те, що я говорю, а Викола ще казав, що. Ну, журналісти, звичайно, теж продажні. Так, на жаль, частина журналістів теж продажна. Вони, ну, це радикалізм. Це просто, я кажу, друзі мої, ми не використали свій шанс пояснити суспільству, що не всі політики однакові. Що в нас тоді, ну, всі думали, що це тільки через мої особисті симпатії. Я можу це говорити. Ні. Не тільки через особисті симпатії, хоча, звичайно, вони є, були і будуть. Тому що Євген Мерчук поведе на особистість. Але це був наш історичний шанс, який треба осмислити, хоча б на майбутнє. Що коли нам Господь дасть ще один варіант, то ми повинні підтримувати сильних і своїх, щоб уникнути потім оць, таких, які користуються нашою слабкістю. Я переконана, що це саме частина і нашої провини в цьому. Тому, звісно, це велика розмова. Я вам дякую за свої Таку зацікавленість нею, бо мало хто зараз це порушує. Багато хто забув, багато хто не хоче пам'ятати, і це шкода. Пані, Пані Ларисо, але тепер вже я не можу зупинитись, даруйте, будь ласка, Та, зачепили ви і тим, що насправді подивіться на себе, і, і подивіться на те, що зробили із своєю країною. Но зараз прийнята наступна формула, я зараз умовно кажу, умовно, це стосується не лише тих журналістів, які на Медвечука працювали так. Але в принципі прийнята наступна формула. Ну, попрацювали на Медвечука, ну заробили грошей. Ну але ж тепер ми патріоти, індульгенція вже є. Але навіть не про це знаєте, я зараз хочу сказати. Медіа це теж соціальна інституція. Погодьтеся, так і те, що ви зараз згадали, і батальйон Монако, і батальйон Відень зараз дуже популярний батальйон Відень. Та куди тікають, тікають, ну, слухайте, що говорити, і народні депутати колишні, і колишній очільник Національного банку сидить у Відні зараз. Я вважаю, для країни це є принизлива ситуація, звичайно. І питання до тих, хто, хто всіх цих панів випускав за кордон під час воєнного стану, так? Але, але... А до того, хто їх рекомендував на ці пости. І чи хоч я коли-небудь люди несуть відповідальність за свої такі рекомендації. Щоб порахувати, скільки на всіх постах людей, які нанесли нам колосальні збитки, то мені здається, що ніякі ні всі ці органи, про які ви сказали, ніколи ці питання не порушують. І таких питань, які повисли, надзвичайно багато. Але ось дивіться, відбувається наступна картина, коли люди приходять до влади на високі посади, і вони на цьому, на цьому пасовищі вони попаслися, вони заробили собі статки, і потім вони виїжджають з країни. А, і ми досі інституційно не можемо змінити цю ситуацію, так? А, пройшовши вже через таке пекло, яке ми зараз проходимо. А от чого нам не вистачає? Можливо, ми не вміємо готувати людей до державної служби, які здатні створювати і вибудовувати а ті самі ефективні інституції. Тим більше, нам же не потрібно нічого винаходити, правда? Погодьтеся, нам не потрібно брати мікроскоп і щось там шукати, винаходити там щось нове. Це вже діє. Ну, в країнах, в цивілізованих країнах, а інституції працюють. Беріть, дивіться і створюйте за аналогією в Україні те, що має бути ефективним. Чого нам на сьогодні не вистачає, як ви вважаєте? Чесного погляду ми насправді стали на шлях деградації інституцій саме після цих 99 х року випадків. Тому що ми побачили, що отримали ми країну навіть після Радянського Союзу, велику ресурсну багату, з 90% населення, яке проголосувало за незалежність. Це був дуже щедрий кредит, яким бездарно розпорядилися в усіх напрямах, так частково за підтримки наївного. Романтичного населення, яке часто б сприймало тільки поверхові гасла, політикани прекрасно розуміли, що хочеться людям. Хочете, щоб ми вам співали? Слава Україні? Будемо співати. А за цим за кулісами будемо ділити ресурси, до яких не буде нікого питань? Бо як же ж це ж наша людина? Оцей він перший щирий українець, цей перший найкращий українець, ну це ну. І потакати таким смакам було, звісно, злочинно, бо це як обманювати дітей. Але обманювали і обманювали. І хочу якось звертати увагу на те, що є десь тварей голоси, які ну, закликають суспільство дивитися на це інакше, взяти політиків під більш жорсткий контроль, не, не давати можливості ну, бути обманутими котра. Бо один раз, коли вас обманюють, це, звичайно, проблема і того, хто обманює, що вас обманюють безконечно, і ви не робите з цього висновки. Ну, це вже питання, знаєте, до якості багатьох речей. Зокрема, і освітніх програм, це безконечно, і медіаосвіти. Скільки в нас медіаосвіти? Скільки в нас всяких різних інституцій, які мали би щось створити з суспільством? Що створили? Натомість ми в газеті День, а да, зараз День, на жаль, не виходить друковано, безумовно, це проблема для суспільства. Ну і частина від цього журналістів постраждала, і мені це створило великі проблеми. Але і, і частина читачів постраждала. Але знову таки, інституційно. Ми говоримо, що у нас є спілка журналістів. Спілка журналістів взагалі не було жодного слова підтримки. А хіба газета «День» – це не феномен якісної преси. І ось якщо зрізати верхівку в дереві, як воно буде розростатись? А ми ж створили концепт перенавчання гуманітарної програми для суспільства. Ціла бібліотека, ось в 20 округів, ціла бібліотека, ціла, ціла м'якого знаку. Це не створив ніхто. Як і медійний продукт, це унікальний продукт. Чи став він надбанням нашої журналістики як загалу? Ні. Чи прийшов він в вузи в вищі? Не прийшов. Чому? Якщо у нас були такі просунуті ретори, які ми тепер пишаються, навіть іменем одного з них вулицю вже назвали. А в цей час їхнього урядування історія була викинута з вищі. Тому ми зараз і далі, далі продовжуємо не аналізувати людей по їхніх справах, по їхньому вкладу в державотворення, чи хоча б стримування негативних тенденцій. Звичайно, Кремлівська адміністрація, знаючи дуже детальну справу в нашій номенклатурі, не сумнівалася в тому, що не можуть загарбати. Не тільки, не тільки, перепрошую, не тільки через те, що тут сидів один чоловік. Дуже багато було даних про нездоров'я. Єдине, що вони не врахували, звичайно, це ж таки величезну силу нашого народу, яке я сподіваюся, буде рости, розвиватися і вивчати свої як сильні, так і слабкі сторони. Пані Ларисо, я... ви даруйте, будь ласка, і вибачте мене, але, можливо, я зараз поставлю вам не дуже приємне питання а газета День безсумнівно це зразок якісної медіа так якісної преси а, і до речі коли ви говорили про те що зник а, друкований день це болісно справді болісно і я в цей момент я подумав що от Британія наприклад вона ж не менш розвинена з точки зору а, там електронних медій країна ніж Україна та погодьтеся так але є оця культура брати друковану газету Вранці, правда, вона зберігається. От британці, до речі, ви вжили це слово, цей консерва... інформаційний консерватизм, взяти в руки газету, це, це символ певний, так? Але водночас світ змінився. І що ми з вами спостерігаємо зараз? Спостерігається те, що люди називають інформаційний серфінг, так? Коли люди, дай Боже, щоб вони заголовки хоча б всі прочитали, а і що там говорити про великі аналітичні статті? Ну, дивіться, якщо ви праві в чому. Завжди є частина людей, яка буде читати тільки заголовки. І сьогоднішній світ сприяє тому, що така кількість людей збільшується. Але я сподіваюся, завжди буде частина людей, яка читає не лише заголовки, і яка потребує форматів різних і, зокрема, і якісної друкованої преси. Випадково британська прем'єрка свого часу сказала Тереза Мейко. Що ми будемо зусиллями уряду підтримувати друковану пресу, була вона частина нашого способу життя. Ось, якщо б у нас було уявлення про те, що це частина нашого способу життя, ми би до цього йшли. Але в нас аристократизму, якась така риса. Да? Хоча наш народ глибинно аристократичний, тому що в нас є дуже багато ознак: гідність, честь людей, лицарство на фронті це теж аристократичні риси, характеру. Їх треба підтримувати іншими видами зброї. Щоб вони не провисали, то виходить, що у час війни лицарство на фронті воно заміщає інституції і заміщає ту гідність, яка має бути присутня в ділах політиків часто. Або, наприклад, щоб ми бачили, що є друкована преса яка в Німеччині, та навіть у Східній Європі немало країн, де ця традиція зберігається. Ми ж, руйнуючи щось, намагаємося видати це за прогрес. Що ми супер-пупер-модерні, через те нам нічого не треба, а один інтернет. Ні, це не так. Це рзац-більшовицький підхід. Це те саме стосується багатьох пам'ятників, перейменувань, бездумне, абсолютно варварське ставлення до всього цього. Людей, які часто нічого не читали, але дорвалися до способу якось себе проявити в такій стихії. Так, до речі, було з нашими законами багатьма такими, як закон про ілюстрацію. Насправді він наніс велику шкоду Україні, тому що саме тих, кого треба було б не ілюстрували, а саме ті люди, які були конкурентні і дуже корисні країнні, вони постраждали. І зараз не буду називати прізвища, але це так. І, на мій погляд, там якраз була показана така специфічна якщо говорить, навіть термін ілюстрації, яка однією в Європі не дала користі. Так ось, треба було взяти під захист, зокрема, суспільства, найякісніших своїх членів суспільства, найсильніших, найрозумніших. У нас їх було дуже мало після руйнувань столітніх і здатних державотворень. Нехай нас було би топ-50. І ось за ними стежити, їх опікувати, не давати їм руйнувати, щоб вороги не руйнували їхні репутації і не перешкоджали. А це саме і відбулось. На потакання натовпу ми руйнували часто дуже невеличкий сегмент того, що вціліло після Радянського Союзу. І опинилися, як кажуть, в дуже такому неприглядному стані, саме завдяки тому, що. Не завжди треба включати стихію в ті процеси, якими вона не може керувати. Вулиця це для підтримки може робити роботу державотворчо. На жаль, повинні робити спеціально підготовлені, навчені і захищені законом і людською думкою люди. Нам і зараз складно, а я так розумію, буде ще складніше, тому що, по перше, Багато світлих людей просто гинуть під час цієї війни. Вони йдуть в життя. Це реалії, так? Багато людей виїхало з країни. Це ж мільйони, слухайте, це, це дуже цінний актив. Я коли, коли політики кажуть ресурс, ні, я думаю, точніше слово, це актив. а Які виїхали з країни. І не факт, що всі вони повернуться, так? Більше того, пані Ларисо, от я спостерігаю зараз, Путіну, на жаль, вдалося дуже сильно вдарити нашу освіту. Якщо там наші діти, які в школах навчаються і в інститутах, вони спочатку перейшли на дистанційну освіту, так? Ну, тому що сирени виють, тому що небезпека, а перед цим ковід був то зараз в умовах відключення електроенергії вони втрачають навіть цей онлайн-зв'язок, досить часто втрачають інтернет. Це удар на майбутнє насправді по країні, удар по інтелектуальному потенціалу, удар по рівню освіти. Ну, тобто все складається, якби так, що, ну, справді, будьмо чесними, нам буде дуже тяжко. Але можливо, саме ці умови і призведуть до такої мобілізації, яка дозволить зробити цей якісний стрибок вперед як Ви вважаєте оцінюючи всі несприятливі і водночас сприятливі і надихаючі фактори які ви також відмітили щойно дуже багато є ризиків знову таки це найперший ризик є в тому що політична система залишиться такою яка була до 24 якщо не будуть об'єднані сили які поставлять собі чесну задачу Адекватних змін не треба вирощувати над надмірних сподівань, не треба говорити про те, про що ми не зможемо зробити, чого ми не зможемо зробити, але якусь планку для себе в цьому треба обов'язково виставити. Друге, це те, що треба максимально зберегти все якісне, яке було і є в нашій духовній практиці, і зокрема і читання, і якісне читання, і якісну полеміку в суспільстві. Відверто, де людям пояснюються і помилки, і чому, до речі, тема «Чи могли ми не прийти до війни?» вона така ніби вибухонебезпечна, але її теж не треба боятися. Тому що там є шанси, коли ми могли цього уникнути. Є такі речі, які історично закладені, знову-таки, як оця конкуренція за місце в історії з Росією, яка сприймається однозначно, бо ще Жириновський свого часу казав, ми хочемо, ну навіть якщо ті так хочуть, ну давайте перенесемо столицю в Києві. Тобто ми повинні мати на увазі всі їхні плани. І план перенести сюди в столицю в Київ, залишившись тою ж країною, яка є, вона можливо і сьогодні десь присутня витіснути нашу слабосильну інтелектуальну літу, яка все робить для того, щоб не розвиватися і не опановувати владні інструменти, замістити Україну ну, трошки іншою Україною. Теж зберегти назву «Україна» і тому дуже важливо, якщо, наприклад, ми звернемося до того, що атакували свого часу проект переназви «Україна», а дивніше, Русь — Україна. Одні люди, кажуть, що не треба, тому що ми переберемо на себе всі ризики, тому що за Русь далі багато хто навіть ще досі не засвоїв, що насправді Русь — це ми. Десять років тому ми зробили книгу, яка знову-таки в певних колах читатських стала і бестселером дев'ять перелідає. І буде зараз нове ювілей. Я закінчую якраз для неї після моєму спеціальні. Але ж це повинно бути підперто інституціями держави. Тому що ми постійно кажемо, що ми як купа армія без держави. Тому ми постійно намагаємося нав'язати інтелектуальну повістку і чекаємо реакції, від кого ж ми хочемо дочекатися цих сигналів підтримки? Що суспільство повинно, хоча б тиснути на владні інституції і казати: Слухайтеся, беріть щось цінне, давайте в школу. То, що ви питаєте. Скільки мені батьки говорили, що якби книги ці прийшли в школи, мої, кажуть, діти, мої там внуки дочитали, це все інакше цю історію. Правильно, що історія повинна бути інструментом перетворення, перенавчання суспільства. Це не просто зайти там в архівні знання, в вікіпедію, подивитися, що хто коли, кого вбив, чи там, що з ним сталося. Це той ціннісний досвід, який ми винесли. Я вже кажу, що... І що в ще спільного з Британією? У Британії немає писаної конституції, вони живуть за працювальним правом. А Україна взагалі вижила без держави. І, і досі продовжує. Але війна показала, що своя держава-фортеця насущна, потрібна. Нехай вона буде сучасна, інтерактивна і багато в чому полегшена, але вона має бути. Це, мені здається, константа. Слухайте, дуже дуже гарно. Своя держава-фортеця. Тобто, коли йде ворог і знищує все на своєму шляху, в своїй державі-фортеці, от як в містах ми закрились, правда, в Харкові, в Києві, ми їх сюди не впустили, в Сумах не впустили, та, і зберегли, ну, власне, зберегли своє життя. Мені здається, що це дуже вдале порівняння. Своя держава-фортеця. І, відповідно до цього, треба вибудовувати і державні інституції. Я вам дякую. Лариса Євшина, головна редакторка газети «День» з нами була на зв'язку. Дякую вам за цікаве питання. Дякую.